वन्दे वृन्दावनचरं पल्लवीजनवल्लभं जयन्तीसम्भवं धाम वैजयन्ती विभूषणम् एकदा त्रिलोकसंचारी नारदः ब्रह्माणम् अपृच्छ नाम्नोऽस्य यावती शक्तिः पदविश्वेश्वरप्रभो कीदृक् च नाम महिमा अव्ययस्य महात्मनः मायाविमोहिताः सर्वे भगवन्तमधोक्षचम् नैव जानन्त्यसारेऽस्मिन् नरा मूढा कलोयुगे। तदर्थः ये प्रभो अस्मिन् असारे कलियुगे मूढाः नराः मायाविमोहिताः सन्तः भगवन्तं परमपुरुषं न जानन्ति अस्य अक्षयस्य भगवतः नाम्नः महिमानं वदन्तु इति तदा ब्रह्मा प्रोवाच कृष्णकृष्णेति कृष्णेति इति वा योजपन्पठन् इहलोकं परित्यज्य मोदते विष्णुसन्निधौ इति इत्थं च कृष्णनाम्नः तादृशो महिमा वर्तते यत् तत्कथनमात्रेणैव जीवः अमुं संसारं परित्यज्य विष्णुसन्निधिम् आप्नोति इति तादृशस्य श्रीकृष्णस्य जयन्ती जयंती दिवसे तस्य लीलासु अन्यतमाम अतमा लीलामे अभवाम लीलाशुकाचारण वचासी इन राभूबुं तीतेटी तटे विहरतावन निद्रा जननी कथा हरेत शुण्वत इति सौम क्वनुर्धनुरी पा एक बालकृष्ण शय्या मा श्रावती स्म राभूविथे श्रीकृष्णम यहाँ भार् सीता बभूव हूङ् इति भगवतः वचनं ततश्च तौ पितुः वचनेन पञ्चवटीतटे विहरतः इति कथिथे पुनः हूङ्कार यच्छति स्म तदा रावणो नाम कश्चन राक्षसः सीताम् अपहृतवान् इति कथिथे हुङ्कारं परित्यज्य ए लक्ष्मण कुत्रास्ति मे धनुः धनुः धनुः धनु इति येन आकुलवचांसि प्रोक्तानि सः अस्मानवतु इति प्रार्थयति तादृशः कृष्णः सर्वदा भक्तवत्सलः इत्यत्र श्रीमद्भागवतस्य इमानि पद्यानि प्रमाणानि गोपीभिस्ततो नृत्य भगवान् बालवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिद्मुग्धः तद्वशो दारुयन्त्रभदति क्वचिदाज्ञप्तः पीटकोन्मानपादुकां बाहुक्षेपं स्वानां च प्रीतिमावहन् दर्शयन्स्तद्विधां लोक आत्मनो भृत्य कदाचित् करतालादिना गोपस्त्रीभिः प्रोत्साहितः श्रीकृष्णः गोपीजने उद्गायति सति मुग्धवत् नृत्यति स्म कदाचिच्च गोपीवशगः तासां हस्ते दारुनिर्मितपाञ्चालिकावत् आचरति स्म कदाचित् गोपीभिः पीठादिकम् आनेतुमाज्ञप्तश्चेत् बालप्रभावात् तदपि आनेतुम् असमर्थवत् तद्भरति स्म कदाचित् केवलं बाह्वो चालनं करोति स्म इत्थं गोपीनां प्रीतिमावहन् बालचेष्टितानि कुरुते स्म भगवान् स्वीयैः बालचेष्टितैः स्वीयभक्तेषु भृत्यवक्ष्यतां दर्शयन् व्रजजनानां हर्षम् आवहति स्म इत्थञ्च गोपान् गोपीश्च कदाचित् स्वलीलया कदाचित् तत्पार्श्वे सत्तामात्रेणैव च यः सर्वदा मोदयति स्म तं श्रीकृष्णं लीलानायकं सर्वदा स्मराम यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव दीयतां तथा कृपा विधीयताम्